З понад 9 тисяч студентів запорізької політехніки близько 800 нині перебувають не в Запоріжі, каже ректор університету Віктор Грешта. За можливості долучається до навчального процесу в будь-який зручний для себе спосіб. «І з 28 березня я звернувся і до колективу наших викладачів, і до студентів, що ми повинні розпочати освітній процес у дистанційному форматі. Я розумію, що, ну, значна частина наших студентів, які зараз знаходяться в місті Мелітополь, енергодар, Бердянськ, ну, не зможуть долучитись до освітнього процесу навіть у нормальному дистанційному форматі. Тому е ректоратом і вченим радою університету було підтримано Ті ініціативи, які передбачають реалізацію індивідуального підходу, підходу до кожного нашого студента, Тобто це і реалізація асинхронного графіку навчання. Це означає, що студент може вивчати навчальні матеріали, мати доступ до відеолекцій не тільки за розкладом, який передбачений університетом, а в будь-який зручний за допомогою системи Moodle студенти можуть, зокрема, робити тестування, дивитися презентації. У системі в цій дуже багато модулів. Вона, в принципі, стандартна для всього світу і використовується як стандарт засобів дистанційного навчання. Викладачі викладають матеріали в інтерактивних форматах, у тому числі у вигляді відеороликів, що на час воєнного стану дуже зручно в плані організації саме навчання за Асинхронним режимом, тобто викладачі зі студентами узгоджують той зручний формат, ті зручні програмні продукти для них, наприклад, для когось, це Zoom, для деяких викладачів та студентів, зручніше групові дзвінки в вайбері, декотрі використовують засоби телеграму, декотрі використовують нашу теж впроваджену в університеті систему Бігблюбатону. Доцент кафедри автомобілів транспортного факультету Запорізької політехніки Вадим Кубіч проводить для студентів дистанційно три пари щодня. Викладає для другого, третього та п'ятого курсу. У мене є хлопці, коли які мешкають, так, у приграничній зоні нашого місця, і вони використовують підвальне приміщення. Тобто дуже багато часу проводять там. У цілях безпеки і безпосереднього зв'язку там немає. Тобто коли вони відтуда виходять, от вчора я з ними розмовляв вже десь о 8 годині. Тобто ну, ви можете і в 21 годині, і в 22 з ними спілкуватися. Так, так, вас спілкуватися. Так, ми налаштовані на те, щоб працювати цілодук. З понеділка, 28 березня, відновили дистанційне навчання і в Запорізькому національному університеті. Університет не переставав працювати, адміністрація, ректор був завжди на місці. За цей час ми зробили випуск, до речі, і всі студенти були здивовані, коли ми почали видавати дипломи. А випуск – це були магістри додаткового набору. У нас, відповідно до груп, було від 30 до 80% студентів, які сказали, да, ми можемо прийняти участь в освітньому, процесі і готові до цієї роботи. Чому така різниця? Ну, різні освітні програми, зокрема різні курси, це зрозуміло. 100% викладачів підтвердили свою готовність, ну, практично 100%. У Запорізькому національному університеті зараз навчаються близько 12 тисяч студентів, каже Олександр Гура. Ми зараз моніторимо студентів. Наше головне завдання, одне з головних завдань – це. Як це правильно сказати, розібратись по прізвищам, по конкретним, конкретним особистостям, хто має змогу приймати участь в освітньому процесі. Студенти зараз ми умовно, дуже умовно розбили на такі три групи. Перша, і в нас ми розбили, це група студентів, які можуть працювати в звичайному режимі. Друга група студентів це ті, які не можуть в звичайному працювати в груповому режимі, оскільки, ну, наприклад, у нас є студенти, які знаходяться в селах віддалені, хтось даже в тимчасово окупованій території, але є змога спілкуватися по мобільному телефону, є змога спілкуватися по електронній пошті». Для студентів, мобілізованих до ЛАВ Збройних сил України та тих, хто перебуває на тимчасово окупованій території і не може спілкуватися, в університеті розробляють іншу модель освітнього процесу, сказав Олександр Гура. Доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної економічної діяльності Олександр Олійник викладає дистанційно для третього, четвертого та першого курсу магістратури, зокрема, предмети HR-менеджмент та менеджмент персоналу. В Запорізькому національному у нас тільки дві ну, такі рекомендовані до найчастішого використання. Це власна система Moodle, ZNU, яка є платформою університету, і Zoom, бо в дітей нестабільний є інтернет, і вони зникають, долучаються, зникають, долучаються, і це процес такий. Тривалий. Якщо порівнювати кількість дітей, які відвідували заняття, то вона трошки скоротилася, бо не всі мають можливість долучитися, а і для таких дітей ми облаштували індивідуальні консультації. При коронавірусі було тяжко дистанційно, але ми сиділи все ж таки більш у спокою, а зараз багато питань до викладачів, ну як, як нам... Ну спокійно слухати лекції про Другу світову війну, якщо йде сьогодні війна у місті, в Україні, дуже тяжко. Але все одно більшість присутня, більше ніж половина, іноді а, трохи менше, іноді трохи більше, але стараємося відвідувати. Дуже тяжко. Я залишилася в місті, мені не вдалося виїхати до свого рідного села, це Призовський район, і зараз вже, Моя вся родина не виходить на зв'язок три дні. Я не знаю, що з ними, але я стараюсь не падати духом. За словами Олександра Гури, навчати студентів ЗНУ у такому форматі планують до завершення війни. Новини на Суспільному. Запоріжжя.